Om hundra dagar, då är det val här i Sverige, om 100 dagar kan Sverige få en regering som tar tag i skolans problem på riktigt. De senaste åren så ser vi hur lärarbristen har blivit allt värre i Sverige och risken är idag större än någonsin att vi har klassrum stående utan lärare med elever. De senaste åren ser vi dessutom hur kunskapsresultaten i svensk skola har fallit och det är idag fler elever än någonsin som inte ens blir behöriga från grundskolan till att få börja på gymnasiet. Och dessutom ser vi hur otryggheten och bristen på arbetsro sprider ut sig i svensk skola där antalet anmälningar om otrygghet och kränkningar och störningar i klassrummen bara växer. Sverige behöver en regering som prioriterar kunskapen i skolan, som lägger fokus på att se till att vi skapar återigen arbetsroordning och reda i svenska klassrum. Så att vi ser till att både elever kan lära sig så mycket som möjligt och se till att lärare vill arbeta där. Om hundra dagar, då är det val i Sverige. Då är det du som bestämmer.